Dragnea a declan sublinierea nebunia pe Facebook, sute de persoane vor semnearg la geretar la PSD. Pariul când subliniere tigat de Dragnea pe Facebook, marci seara, se lasă cu online. de persoane vor să ajung la sediul PSD-odat cu persoana care trebuie să îi duc lui Liviu Dragnea o navet de bere, pentru a mânca din micii prun subliniere de presubliniere din telecamerei de putacilor. Gratar! Dragnea de amici. A zis ca să ne tinem de cuvant si sa mergem. Locatia, sediul PSD de Pechiselef. Ora, 17 fix. Ziua, luni 7 mai. Firea se ocupa de salata si transport dupa petecina bea. Dancila o să ne cânte, se arată în evenimentul creat pe Facebook. Liderul PSD a scris, Marci sear, pe Facebook, ce a fost anuncat de mai multe persoane ce nu pot peleti taxa de pod la fete sub tip prin SMS. Dragnea era el pe autostrada soarelui. Unde a avut să se loc un accident rutier, ceea ce a dus la blocaj pe mai mulți kilometri. Pentru ce a avut timp, Dragnea a intrat în dialog cu fani, dar mai ales cu dumani de pe Facebook. Dacă asta care e aici este mustaciosul, eu dau naveta cu bere. Balivache, vă! Fa un selfie si fac un ciuda. Dute drag de troll, a fost mesajul care l-a begat în joc pe Dragnea. Liderul PSD a făcut selfie-l -a, a postat, iar intern l-a anunat ce vrea să se indecuvântise de dea Cum rămâne cu naveta? a replicat Dragnea, iar răspunsul a venit. Eu mă de promisiune. Da una aveta cu bere. Unde? Virgula, a întrebat cel cu berea. Se petemâna viitoare, la sediul PSD? Eu aduc micii. Luni la 17 fix, vei atept la sediul PSD din Chisnelef, a precizat Dragnea.